Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassolatu wassalamu ala asrafil al anbiya wal mursalin wa ala alihi wasohbihi ajmain. Allahumma sholli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim bil alamin innaka hamid majid. Rabbishrahli sadri wa yassirli amri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 Sampai di Al-Quran ini berulang-ulang, berulang-ulang Allah perintahkan manusia kepada kita semuanya orang-orang yang beriman untuk kita melaksanakan surat tahajud dan begitu banyak manfaatnya untuk kita semuanya dalam kehidupan kita sehari-hari. Mari kita lihat pertama yang Allah katakan perintah surat tahajud ini dalam suratnya surat Al-Isra, surat yang ke-17 Ayat mulai dari ayat 78. Almizbilahirrojiim Bismillahirrohim Akhi min salam tali dulu kisah sila ku sakilai Inna Quran al kana masih sudah, Allahul Azim Kita lihat artinya di sini Allah katakan, "Awwalbi lillahi minash shaitani Bismillahirrahmanirrahim." Laksanakanlah solat sejak matahari tergelincir sampai gelap malam. Artinya, laksanakan solat lima waktu: zuhur, asar, maghrib, isak. Kemudian Allah katakan dan laksanakan pula solat subuh, solat subuh lima waktu. Sungguh solat subuh itu disaksikan oleh malaikat, subhanallah. Jadi setelah kita menjaga solat lima waktu kita, mulai dari azan zuhur, asar, maghrib, isya dan subuh, kata Allah jangan tinggal solat subuh. Sebab dengan kita melaksanakan solat subuh itu. Disaksikan oleh para malaikat. Di dalam Al-Quran dua kali Allah katakan, salat yang paling penting itu, pertama salat subuh, kemudian yang kedua salat asar. Di ayat lain, Allah katakan, disaksikan oleh malaikat, namanya malaikat hafazol. Baik, kita lanjutkan. Setelah kita menjaga sholat lima waktu kita, istiqomah kita dalam menjalankannya, Terus kita kerjakan selama lima waktu. Kemudian Allah katakan kita tambah lagi dengan yang namanya sholat tahajud. Kita lanjutkan ayatnya. Allah katakan alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minallai li fatahajad bihinah fila talak. Asa'ayya bahasa buka matalam. Mahmudah. Dan pada sebagian malam hari Laksanakanlah solat tahajud Sebagai suatu ibadah tambahan bagimu Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkat kamu ke tempat yang terpuji Subhanallah kita Laksanakan solat tahajud Insyaallah nanti akan diangkat oleh Allah Harkat dan derajat kita Baik di hadapan Allah, maupun di hadapan manusia. Namun sholat tahajud ini harus istiqomah kita menjalankannya. Istiqomah terus menerus dalam keadaan apapun juga. Jangan kita baru sholat tahajud semalam, baru kita minta diangkat harkat derajat oleh Allah. belum Yang Allah lihat itu apa istiqomah kitanya. Terus menerus kita melaksanakan sholat tahajud ini, baru nanti hadiah pertama, Allah katakan, mudah-mudahan Tuhanmu, Allah akan mengangkat harkat dan derajat kita semuanya. Mudah-mudahan Allah pasti, bukan gaya manusia mudah mudahannya Nah setelah kita istiqomah melaksanakan salat tahajud, doanya pun diajarkan oleh Allah. Dalam kita melaksanakan salat tahajud itu, Allah ajarkan pula doanya. Di ayat 80-nya mengatakan, "Ahu sebelah minasheetoni rojim, wakulorong bi ada khilmi mudah Allah siddekiwa akhirizni muhrorja siddekiwa jali miladung kasultonan nasirum. Dan katakanlah, ya Tuhanku, masukkanlah aku ke tempat masuk yang benar dan keluarkan pula aku ke tempat keluar yang benar dan berikanlah kepadaku dari sisimu." Kekuasaan yang dapat menolong kita. Subhanallah. Allah tuntun kita. Setelah kita melaksanakan salat tahjud. Kita perbanyak baca doa ini. Dengan kita selalu membaca doa ini. Allah katakan ketika kita punya masalah. Nanti Allah akan berikan jalan keluarnya. Ketika kita sedang diuji oleh Allah. Dan nanti Allah juga tolong kita. Diberikan juga jalan yang terbaik. Allah subhanahu wa ta'ala jadi dengan orang selalu-selalu tanjur itu dituntun oleh Allah dalam kehidupannya diarahkan oleh Allah ke jalan yang lebih baik lagi dan kita amalan juga akan berikan hadiah kepada kita apa? akan diberikan oleh Allah kekuatan, kekuasaan yang dapat menolong diri kita subhanallah Akhir-akhir ini kalau kita lihat dalam kehidupan sehari-hari, banyak orang punya kekuasaan, namun dia tidak bisa menolong dirinya. Banyak orang yang punya jabatan, punya apapun juga, tapi dia tidak bisa menolong dirinya. Nah, dengan kita istiqomah melaksanakan selatah tahajud ini, insyaallah nanti Allah akan memberikan kekuatan kepada kita. Allah akan berikan kepada kita, Sutanan Nasirah. Pertolongan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Macam-macam bentuknya. Pertolongan yang Allah berikan kepada kita. Kandali kalau selama ini hidup kita sulit. Usaha gagal terus. Dengan kita istiqomah. Insya Allah nanti Allah akan mudahkan segala urusan Demi urusan kita semuanya. Namun istiqomah ini harus istiqomah. Terus menerus. Berat awalnya. Tapi lambat laun nanti akan menjadi kebiasaan-kebiasaan. Subhanallah. Kita lanjutkan ayat 81nya Allah katakan: "Mau sebilah iminasaitonirajim wakulja alhamkhuasahamulbatil innalbatilahkanasagung". Dan katakanlah kebenaran telah datang dan yang batil telah lenyap. Sungguh yang batil itu pasti akan lenyap. Ini kebatilan-kebatilan yang ada dalam diri kita. Nanti lambat laun Allah akan ganti dengan yang lebih baik, lebih baik lagi. Sifat kita, karakter kita, barangkali selama ini tidak sabar, dalam menghadapi semua masalah, cepat marah, cepat emosi. Tapi kalau kita melaksanakan sholat tahajud nanti insya Allah kebatilan-kebatilan yang ada di dalam diri kita akan Allah lenyapkan, akan Allah hilangkan. Demikian sekilas manfaat dari sholat tahajud sebagai sholat ibadah tambahan dari, kita, dari Allah untuk kita semuanya. Semoga kita dapat mengamalkannya di kehidupan kita sehari-hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.